Pro využití hornin je důležité znát jejich fyzikální vlastnosti. Každá hornina má svou strukturu, tedy tvar, velikost, rozdílné uspořádání zrnek nerostů. Tyto rozdíly si ukážeme na několika příkladech. Někdy jsou zrnka nerostů natolik velká, že je můžeme rozeznat pouhým okem nebo za pomocí lupy. Tady máme žulu. Žula obsahuje světlý křemen, červený živec a tmavé nerosty. Zrnka nerostu amfibol a lesklé plošky jsou tmavé slídy. Ale žula může vypadat i takto, nažloutlá. Tu barvu způsobuje zvětralý živec. A kde máme tady její nerosty? Tady lupu opravdu nepotřebuju. Ty velké tmavé nerosty jsou turmalíny. I taková může být žula. U některých hornin jsou zrnka nerostů naopak malinká. Například tato hornina má jednolitou šerou barvu a na první pohled v ní nic nerozeznáme. Jako kdyby v ní žádná zrnka nerostů ani nebyla. Je to ale pravda? Tady už si s pouhým okem nevystačíme a nepomohla by nám ani lupa. Potřebujeme polarizační mikroskop. Nemůžeme do něj ovšem umístit celý vzorek horniny. Odebereme z něj tedy tenký plátek, ten umístíme do mikroskopu a následně ho prosvítíme světlem. Potom můžeme pozorovat zvětšená zrna. Kromě černých zrnek vidíme ještě výraznou barvu zelenou. To vše jsou tzv. tmavé nerosty. Jsou to augit, amfibol, tmavá slída nebo libiotit, zelený olivín nebo černý turmalín. Prohlédneme si zblízka jejich krystaly. Výsledná barva celé horniny je tím tmavší, čím více tmavých nerostů obsahuje. Pojďme se spolu podívat ještě na jednu optickou fyzikální vlastnost hornin. A tou je luminiscence, český světelkování. Potřebujeme například zjistit, která z těchto hornin obsahuje přímě z Wolframu. Všechny jsou si podobné, jsou šedobílé a na první pohled málo zrnité. Luminiscence je schopnost nerostu vyzařovat světlo po dodání energie. Potřebujeme tedy zdroj ultrafialového záření. Dodáme energii, ozáříme všechny horniny a modře světelku je právě ruda Wolframu. Bez mikroskopu a ultrafialové komory se dnes žádná moderní geologická laboratoř prostě neobejde.